Lovituri pentru Ionu Cristache după difuzarea interviului cu Sebastian Ghi. Ce decizie a luat TVR? Comisia de și Arbitraj din TVR a declanat procedurile în vederea analizării emisiunii lui Ionu Cristache în care a fost difuzat interviul cu Sebastian Ghi, informează Mircea Morariu pe Contributors. în vreme în urmă, adică înainte de ora 10 adiminei, a dimineții, mi-a fost adus la in informația că în cursul zilei de joi Comisia de Etichii Arbitraj din TVR a declanat procedurile în vederea analizării emisiunii domnului Ion Tristache. e morariul a finalul unui text în care face o analiză a emisiunii de la televiziunea publică în care s-a difuzat interviul cu Sebastian Ghid. De asemenea, presupunere din Telecomisiei de Cultură, deputatul PNL Gingel Tirbu a declarat, joi, ce i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, Solicitarea de a veni în faca comisiei pentru a da explicații în contextul în care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Bic. Am trimis o invitație doamnei directori interimar pentru ca marci, 20 martie, ora 12 fix, să fie prezent la audierii din faca membrilor comisiei. Acel interviu cu Sebastian Ghica a fost difuzat de patru televiziuni în acela subliniere timp. Pe noi nu ne interesează ce celelalte televiziuni au dat interviul. Este dreptul lor să subliniere-i fac politica editorial, cum cred de cuvinc? În schimb, TVR este o instituție peletit din bani publici, din banii românilor sub liniere in se pare, cel puțin, etic, moral, deontologic, ca la ori de prime time să difuzezi un interviu cu o persoană urmărit internațional. Pe numele a emis un mandat de arestare, o persoană care este fugit din car sublinierei pentru aducerea ei în România pentru a răspunde instituțiilor statului. Statul român consum bani, timp sublinierei energie, a declarat presubliniere din telecomisiei de culturi din Camera Deputaților, Gigel Irbu.